رَبُّكُمُ الَّذِي رَجَّانَ الفلك في الْبَحْرِ مُتَثَاقِلًا مِنْ إِنَّهُ كَانَ بِكُم رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضوء فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ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 لا ثم لا تجدوا لكم به علينا تبيعا، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، ولقد كررنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ووثقناهم من الطيبات نَامُوا وَتَفَضَّلَ اللَّهُ عَلَا كَثِيرٌ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضيلا يَوْمَ ندعو كُلَّ أُنَاسٍ فِي إِمَامِهِمْ فَمَن تَكْمُلُ إِلَى لَمْ شَيْءٍ قَلِيلًا إِذًا لَا تَكُنْ كَمَا يَعْفَى من قد أرسلنا قبرة من رسلنا ولا تزيد لسنتنا تحويلا الله أكبر أكل الصلاة لجروب الشمس إلى غزة الليل إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجر به ناصمة لك أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أبقني مدخل الصبح وأخرجني مخرجا لفضيله من محمد إلا حفا وإذا ألمان الإنسان أعرض على مدامجه وإذا مَسَّهُ الشر كان يؤوسا قل كل, كل يعمل على شاكلته فأربكم أعلم بمن هو